Έχετε σκεφτεί ποτέ πόσο συχνά χρησιμοποιούμε τις μαθηματικές πράξεις κάθε μέρα? Η αριθμητική κρύβεται πίσω από πολλές δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Για παράδειγμα, όταν κάνουμε γρήγορους υπολογισμούς στο παιχνίδι, στα ψώνια μας ή όταν πρέπει να πάρουμε μια απόφαση που έχει επιπτώσει στη ζωή μας. Ποιο προϊόν συμφέρει να αγοράσω, αυτό που μου αρέσει περισσότερο ή αυτό που είναι πιο φθηνό. Μήπως αυτό που είναι πιο υγιεινό κι ας είναι ακριβότερο απ' τα υπόλοιπα. Πόσο ακριβότερο είναι. Πίσω από όλες αυτέ τις αποφάσεις κρύβονται πολλές μαθηματικές πράξεις και συγκρίσεις αριθμών. Στο παιχνίδι «Βόλτα στην υπεραγορά» που θα βρεις τη συλλογή μαθηματικών του ψηφιακού αποθετηρίου φωτόδεντρο επισκέπτεσαι το supermarket της γειτονιάς σου και πρέπει να επιλέξεις ποια προϊόντα θα αγοράσεις. Κάθε επιλογή που κάνεις όμως έχει και τις επιπτώσεις της στα παιδιά του παιχνιδιού. Πρέπει λοιπόν να σκεφτείς πόσα χρήματα έχεις διαθέσιμα, πόσο κοστίζει το κάθε προϊόν και πόσα τεμάχια χρειάζεσαι από αυτό. Πρέπει επίσης να φροντίσεις να αγοράσεις προϊόντα που σου αρέσουν, χωρίς όμως να παραμελήσεις την υγεία σου. Πω από τόσες επιλογές και τόσε επιπτώσεις για να σκεφτεί και να υπολογίσει σε μια απλή βόλτα για ψώνια. Όπως βλέπεις, το σούπερ τι θα ήθελες να αγοράσεις πρώτα, σοκολάτα, πατατάκια ή μήπως λίγα μήλα. Πρόσεξε πώ κάθε επιλογή που κάνεις επηρεάζει τα διαθέσιμα χρήματα που έχεις, το σύνολο των τεμαχίων στο καλάθι σου, αλλά και την υγεία και την ευχαρίστησή σου. Στόχος σου είναι να αποκτήσεις όσο το δυνατόν περισσότερα τεμάχια χωρίς να χάσεις. Δηλαδή χωρίς τα χρήματά σου, η ευχαρίστηση ή η υγεία σου να γίνουν μικρότερα από 0. Ξεκινάς με 100 ευρώ. Σίγουρα, θα ήθελες μερικά μπισκότα. Όπως γράφει εδώ, τα μπισκότα κοστίζουν 2 ευρώ. Άρα, τα διαθέσιμα ευρώ θα μειωθούν κατά 2. Αποτελούνται από 3 τεμάχια. Άρα, θα προσθεθεί ο αριθμό 3 στο σύνολο τεμαχίων. Επίσης, θα αφαιρεθούν 4 πόντι από την υγεία και θα προσθεθούν 5 πόντι στην ευχαρίστηση. Ας το επιλέξουμε. Κοίτα, τα παιδιά του παιχνιδιού άλλαξαν, ακριβώ όπω τα είχαμε προβλέψει. Θα ήθελε και μερικά ντόνατς που φαίνονται τόσο νόστιμα. Α, προσθέτουμε 5 τεμάχια. Φαίνεται καλή επιλογή. Αλλά πόσο κοστίζουν, Όχ, δεν γράφουν την τιμή του. Γράφει μόνο ότι κοστίζουν πέντε φορέ πιο ακριβά από τα μήλα. Τι σημαίνει αυτό. Πρέπει να κάνει γρήγορα τον πολλαπλασιασμό. Πώ αλλιώ θα μπορούσε να βρει πόσο κοστίζουν και συνεχίζουμε τις επιλογές. Μήπως να αγοράσεις λίγα λεμόνια που αυξάνουν την υγεία κατά τρεις πόντους αλλά μειώνουν την ευχαρίστηση κατά τέσσερις. Ή μήπως να πάρεις λίγη σοκολάτα που σου αρέσει περισσότερο, αυξάνει δηλαδή την ευχαρίστηση αλλά μειώνει την υγεία κατά πέντε πόντους. Τα λεμόνια φαίνονται καλύτερη επιλογή για τώρα. Ας τα επιλέξουμε δύο φορές. Τι θα έλεγες και για λίγα μαρούλια που φαίνονται υγιεινά και δεν κοστίζουν πολύ, μόνο 3 ευρώ. Όχι, τι είναι αυτό, το παιχνίδι με προειδοποιεί ότι η ευχαρίστησή μου είναι μικρότερη από 10. Όντω είναι μόνο 9. Πρέπει να προσέχω να μην χάσω. Ας αγοράσουμε μερικά πράγματα που μα ευχαριστούν. Ίσως πάλι μερικά ντόνατς που αυξάνουν την ευχαρίστηση κατά 5 πόντους. Λίγο κέικ, και αυτό αυξάνει την ευχαρίστηση. Μερικά μπισκότα που είχαμε πάρει και στην αρχή. Προσοχή! Μειώνεται η υγεία σου! Πρέπει να θυμάσαι, αν η ευχαρίστηση, η υγεία ή τα χρήματά σου μηδενιστούν, θα χάσεις. Δεν υπάρχει σωστή και λάθος επιλογή, αφού η κάθε επιλογή έχει τα θετικά και τα αρνητικά της. Οχ, oh, το παιχνίδι τελείωσε. Σκέψου γιατί έχασες. Σου τελείωσαν τα χρήματα ή μήπως η υγεία σου δεν ήταν καλή με τα φαγητά που επέλεξες. Τι επιλογές έκανες? Δες τις επιλογές που έκανες και τη σειρά που τις έκανες στο εμερολόγιο παιχνιδιού. Ξαναπαίξε το παιχνίδι για να κάνεις ακόμα περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερο σκόρ. Δοκίμασε να κάνεις διαφορετικούς συνδυασμούς επιλογών για να δεις πώς αλλάζουν οι τιμέ των πεδίων του παιχνιδιού. Και να θυμάσαι... Κάθε φορά πρέπει να κάνεις σωστούς υπολογισμούς για να μην μηδενιστεί κάποιο από τα τέσσερα πεδία. Καλή μαθηματική διασκέδαση! Αν θέλεις, μπορείς να αλλάξεις κάποια από τα στοιχεία του παιχνιδιού στη λειτουργία σχεδιασμού. Για παράδειγμα, μπορείς να προσθέσεις καινούργιες επιλογές, να αλλάξεις τις επιπτώσεις των επιλογών, να αλλάξεις τις τιμές με τις οποίες ξεκινάει το παιχνιδί, όπως τα διαθέσιμα ευρώ, αλλά και να αλλάξει τους κανόνες τερματισμού, δηλαδή πότε τελειώνει το παιχνίδι. Με αυτόν τον τρόπο, ο κάθε μαθητής ή εκπαιδευτικός μπορεί να φτιάξει το παιχνίδι έτσι όπως θέλει. Το Παιχνίδι Βόλτα στην Υπεραγορά απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού και είναι διαθέσιμο στη Συλλογή Μαθηματικών του Αποθετηρίου Φωτόδεντρο και συγκεκριμένα στη θεματική περιοχή, αριθμητική, πράξεις αριθμών. Στη συλλογή μαθηματικών του φωτόδεντρου υπάρχουν άλλες πέντε παραλλαγές του παιχνιδιού για διαφορετικές ηλικιακέ βαθμίδες, στα οποία οι μαθητές διερευνούν μαθηματικές έννοιες μέσα από τη λήψη αποφάσεων.